اعوذ باللہ من اَضب الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العلمین وسلاۃ على سيد سید المبیا اب المرسلیم وعلیٰ علیہ و اصحاب اجمائین امّہ بہادر اعزب المن الشیطن اللجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحیم علّہ تبارک و تعالی في القرآن المجید اداز الضلۃ الردو ذیل و اخرجت الرد اصقالحہ وقال السان المالحہ یوم دن تو حدث و اخبارہ بی انبا کا اوخالہ صدق الله مولان راضی میرے معزز سامعین موجودہ صورت حال پر بہت ہی رونا آیا اور خوفِ الٰی سے ہر آنکھ نم ہوئی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ رات ملک پاکستان میں اور گرد و کے ملکوں میں جو زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے جو بتایا جا رہا ہے سیون پوائنٹ سیون کا ریکارڈ کیا گیا زلزلہ تو یہ رب ربطع کے عذاب کی ایک جھلک تھی اور یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ جس زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں اس زمین پر جو ہے نا زلزلے آتے ہیں موجودہ حالت کو دیکھ کر ہمارے اوپر یہ جو عذاب آ رہے ہیں وہ ہماری اپنی ہی گناہوں کی سزائیں ہمیں مل رہی ہیں اب آپ دیکھیں کہ ملک پاکستان اسلامی ملک ہو اور وہاں پر مسلمان کو کھانے کی چیز لینے کے لیے لمبی قطاروں میں لگنا پڑے اور پھر اس میں بندہ چیز لینے کے لیے کبھی مر رہا ہے کبھی بے ہوش ہو رہا ہے کبھی کسی کی عزتیں فامال ہو رہی ہیں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہاں سے ہمیں یہ چیز مل جائے گی تو میرے بھائیوں اور میرے تمام سننے والوں آپ سے صرف ایک معصومانہ سوال ہے میرا کہ جب تک ہم نے دین اسلام کے ساتھ وفاداری کی جب ہم نے جب تک ہم نے دین اسلام کی ہر بات کو مانا تو ہمارا معاشرہ بھی اچھا تھا اور ہمارے معاملات بھی اچھے تھے اب دیکھیں یہ کسان جو گندم کاشت کرتا ہے حالانکہ اس کے اپنے گھر کی گندم گئے وہی کسان اسی گندم کو لینے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں قطاروں میں لگا رہتا ہے اور ذلیل ہو کے واپس آتا ہے اس کی وجہ کیا بنی وجہ یہ تھی کہ پہلے جو تھے مسلمان وہ جب بھی گندم کاشت کرتے تھے یا جب بھی سال گزرتا تھا تو وہ زکوٰۃ نکالا کرتے تھے لیکن آج افسوس کے بعد کہ ہم اس کو بھی ہضم کر کے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے آج ہمارے حالات ہیں جیسے آج ہمارا ملک جس چوراہے پہ کھڑا ہوا ہے تو زلزلے نہ آئے تو اور کیا آئیں اب دیکھیں رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو یہی مسلمان ہیں روزہ رکھنے والے اور یہی مسلمان ہیں روزے کے سامان بیچنے والے جیسے ہی رمضان قریب آتا ہے رمضان میں استعمال ہونے والی چیزیں ساری مہنگی کر دی جاتی ہے اب دیکھیں ہمیں ضرورت ہے بچوں کے لیے دودھ کی تو ایک بندہ اپنے دودھ کے کاروبار کو چمکانے کے لیے اس میں کیمیکل ملا رہا ہے کیا یہ زیادتی نہیں ہے ایک بندہ اپنا مال جھوٹ بیچ بول کر بیچ رہا ہے کیا یہ زیادتی نہیں ہے لوگوں کی عزت پامال کی جا رہی ہے کیا یہ زیادتی نہیں ہے اپنے مال کو قسم اٹھا کر بیچا جا رہا ہے کیا یہ زیادتی نہیں ہے جھوٹ ہم بول رہے ہیں چگلیاں ہم کر رہے ہیں غبتیں ہم کر رہے ہیں سود ہم کھا رہے ہیں جھوٹ بول کر قسم کھا کر اپنا مال ہم بیچ رہے ہیں ملاوٹ ہم کر رہے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں آج ہماری مائیں بہنیں ہماری اپنی نگاہوں سے محفوظ نہیں ہیں تو قرآن مجید تو یہ بات بار بار بیان کر رہے ہیں کہ ایک زلزلہ آنے والا ہے جس سے زمین تھر تھر کانپے گی ادا ذلزلہ دل اردو زلزلہ لگا و اخراج دل اردو اس دن زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال پھینکے گی جو کچھ زمین کے اندر ہے یا زمین کے باہر ہے وہ سب زمین نکال کے باہر پھینکے گی پھر انسان کہے گا ہائے یہ کیا ہو گیا یہ اس کو کیا ہو گیا اس دن زمین خود بولے گی کہ میرے اوپر کس نے کیا کیا کیا, کیا تو بچیں اور ڈریں اس دن سے جب یہ زمین خود ہمارے گناہوں کو ہمارے عیبوں کو بیان کر رہی ہوگی اور بتا رہی ہوگی کہ کس کس بندے نے مجھ پر کیا کیا ظلم کیا تھا آپ کیا سمجھتے گئے جس کے پاس مول و دولت ہے وہ سکون کی نیند سو رہا ہے سکون اس کو بھی نہیں ہے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ پیسہ جمع نہیں کرنا پھر اس کو گن گن کر نہیں رکھنا کہ ہم ایسا نہیں کر رہے قرآن مجید نے ہمیں سود سے بچنے کا حکم دیا کہ ہم سود سے بچے دین اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ قسم اٹھا کے اپنا مال نہ بیچنا کہ ہم قسم اٹھا کر مال نہیں بیچتے ملاوٹ ہم کر رہے ہیں دھوکہ ہم دے رہے ہیں لوگوں کا حق ہم کھا رہے ہیں غریبوں پر ظلم ہم کر رہے ہیں تو پھر زلزلہ نہ آئے گا تو اور کیا آئے گا تو اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر ہم نے اس سے عبرت نہ ہو اگر ہم خوف الہی سے کانپ نہ جائیں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس وقت کس حال سے گزر رہے ہیں اب دیکھیں رات کے جس وقت زلزلہ آیا شدت کیا تھی اور کیسا ہولناک یہ منظر تھا حال ہی میں ہم نے دیکھا ترکی میں جو تباہیاں ہوئی لیکن ہم نے اس سے بھی عبرت نہیں حاصل کی کیونکہ ہم نے وہ ٹی وی پہ دیکھا آج خود ہمارے ساتھ ہوا ہم نے اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کی رات زلزلہ آیا لیکن کسی کو خوف نہیں آیا کہ یار رب تعلیٰ کے خوف کی یہ جھلکیاں گیا جب یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی تو جو رب تعالیٰ کا عذاب اگر ہم پر آئے گا تو پھر ہم اس کو کیسے برداشت کریں گے نماز کے لیے کوئی نہیں آیا رب کا قرآن پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آیا اب رمضان شریف آ گیا ہے بڑی برکتوں والا مہینہ گیا بڑی عظمتوں والا مہینہ گیا تو اس میں بھی بہت سارے لوگ جو گئے صرف اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی میں نے مزدوری کرنے جانا ہے میں نے دہاڑی کرنے جانا ہے کچھ بندے تو اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یار مجھے دکان پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا یار یہ یہ مسلمانوں کے حالات رہ گئے کیا یہ نام کے مسلمان رہ گئے کیا زلزلہ نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا میرے بھائیو خدا رہا خدا رہا اپنے معاملات اچھے کر لے رب سے رجوع کر لے گناہوں سے معافی مانگ لے اور رب اور رب کے رسول کے ساتھ لڑائی نہ لیں حکم کی نافرمانیہ نہ کریں یار جب ہم اپنے محلے میں رہتے ہوئے وہاں کے ایم پی اے یا ایم این اے کے ساتھ بگاڑ لیں تو ہم اس محلے میں نہیں رہ سکتے تو کیا جس کا بنایا ہوا یہ سارا نظام ہے اس کے خلاف ہم زندگی گزار کر کیسے سکون حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہی نہیں مانیں گے تو ہماری زندگی میں سکون کیسے آئے گا تو सोचे इस اس بات پر اور غور کریں یہ جو عذاب کی چھوٹی چھوٹی جھلکیاں آ رہی ہیں یہ صرف اور صرف ہمیں سمجھانے کے لیے اور ہمیں عبرت دینے کے لیے کہ اے مسلمان ہو اے انسان ہو بچ جاؤ اپنے معاملات اچھے کر لو سدھر جاؤ تو میں بھی آپ کو یہ کہوں گا کہ جو جو بندہ جس جس قسم کے گناہ میں اس وقت مبتلا ہے اس کو چاہیے کہ توبہ اور اپنے رب سے معافی مانگے اور رمضان شریف کا اچھے سے استقبال کرے مکمل روزے رکھے عبادت کرے اپنے رب کو راضی کرے رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام